Dəyəm ki, xoş gəlməsiz, amma eyni zamanda o qədər bu son zamanlar problem problemin üstündə qala alanıb. Bu sözü də de deyəm mənə, təəssüf ki. E, Büdürsünüz ki, biz gəlib o nöqtəyə çarpmışıq ki, onu təs-təs təkirar edirik ki, sözün bitdiyi yer. Artıq bundan o yana heçləm. Heçlədə həmi qararlıqdır, həmi Dəhşətli bir e, vəziyyət yaranıb, yani, heç nədən insanı tutub e, içərdəyirlər, heç nədən e, e, adikvat olmayan cəzalar verirlər və s. Biz o momente gəlir ki, üzül istəyirəm bu məsələyə çəkməliyəm, o iki çan düşüsü də çabalıyır, çabalıyır, çabalıyır, biri deyir ki, də biz sürüşüb düşürük, də, də bu xeyri yoxdur, onsuz da öləcəyik. Əlin, qolun boşaldır və südə batır, ölür. O birisi deyamır. O birisi elə bir də görür, ayağının altı möhkəmləyir. Yəni, süd artıq bərkiyib, qatığa çevirdi. Yəni, biz həmən mamətdəyik. Nə təbi olur olsun, mən bilən, biz dayanmamalıyıq, öz mübarizəmizi, mücadiləmizi eləməliyik ki, tamam, bizim balalarımız heç nədən e, şərlənib. Heps olunmasınlar. Olunanlara da ne mümkündüse köme edin. Bugün e, siyasi mehpusların müdafaa merkezi belediyeye e, etrafı oladık. Hizmasını keçirdiyiz. Ve ben e, Oktay Bey'den takip ediyordum ki geniş izahat versin son baş veren hafızaları hanginiz bilirsiniz? Bu yayın geformada. Ama daha geniş izahat versin ve e, bir çağrı atarak gelin e, fikirleşelim ki Düşdüyümüz bu qəziyyətdən necə xilas ola bilərik, məhz xilas ola bilərik. Hürmətli xanımlar, hürmətli bəylər, əvvəl xanımızı salamlayıram və çox sağ olun ki, bugünkü toplantıya qatılırsınız, belə deyək ki, bir ə, vətəndaş mövqeyi mümaişə etdirirsiniz. Məndən qabaq çıxışını Eləniz bəy ə, məlumat verdi. Əslində, biz siyasi məqnuslar müdahirə mərkəzi olaraq ə, bu günləri ə, belə deyək ki, Həbsdə olan siyasi məhbuslarının sağlıq ilə bağlı məsələ müzakirə etmək istəyirik daha çox. Təbii ki, bu da aktual bir məslədir. Amma son zamanlar ə, həbslərin baş verilməsi, AKCP-nin AKCP iki üzvü, Xalç Ərbəsi Partiyasının iki üzvü, Orxan Baxışının və Seyir Mir həbsi, eyni zamanda həbsdə olan siyasi məhbuslara olan təzliklər, işgəncələr, ə, Abbas Hüseyinə olanlar, yəni bizi ki biraz biz mövzunu geniş götürək. Və təbii ki, günümüzün reallığına uyğun olaraq, bu məsələlərin üzərində ölkəmiz aşrəmizi quraq. Nə baş verir O baş verir ki, hakimiyyət öz retrisiya səsatı davam etdirir. Birisiniz ki, bu yaxınlarda bizim siyasi məhbus kimi tanıdığımız və müdafiə etdiyimiz iki şəxs azarlığa çıxdı, hər ikisi jurnalistdir. Bunlar Kanonunç internet televiziyasının başqa birosunun redaktoru Əziz Orucov və 7 gün as saytının redaktoru Caviz Şəriyev idi. Yer gəlmişkən, mən bildirim ki, Caviz Şəriyev bizim toplantımızda iştirak edir. Mən bir daha keçmiş olsun demək istəyirəm. Doğru, Və bu iki nəfər azadlığa çıxdı. İngi zamanda gözlənilir ki, gözlənilir ki, 28 may cümhuriyyətin 100 ünlü ələfəsində digər şəxslərin bu və digər formada azadlığa çıxsın. Amma görürsünüz ki, maşallah, dırnaq içində bizim hakimiyyətimiz nə qədər operativ işləyir, boşalan yerləri dərhalda oldurmağa və güman olmaq, azanlığa çıxacağı ehtimal olmaq şəxslərə boşalacaq yerlərində indidən belə deyək ki, namidətlərini hazırlayır və represiyanı davam etdirir. Məlumat üçün qeyd edirəyim ki, mən iki nəfər adını çəkdim, Orxan Baxşı və Seyyid Mürkezullah Eyni zamanda bundan qabaqda iki nəfər həbs olunub. Bunların adları mən qeyd eləmək istəyirəm, inancızlı şəxslərdən, hər ikisinin də siyasi motivlər var, həla biz bunları araşdırırıq. Bunların biri ə, deməli, Firuzun Zeynalovdur, digəri isə ə, deməli, İranda təhsil alan tələbə Şamxal Eyvazovdur. Ə, nə baş verir? Ə, təxminən, biz fikirlərimizi dedik ki, bu günləri bu refleksiyalar davam edir, ə, xalqın içərisində öz sosial dəyəklarına itirən hakimiyyət mövcudluğunu zor saxlamaq istəyir. İnsanları qor tutmaqla saxlamaq istəyir. Və ə, mən istəyəm ki, bir məsələni sizlər üçün diqqəsə çatdırın. Üstən, Orxan baxışı ilə bağlı. Bilirsiniz ki, Orxan ə, çox fəyal bir gəncdir, bizim ə, öncədən sandımımız bir şəxsdir. Bütün klasitlərdə aktiv iştirak edib və daha çox sosial şəbəkələrdə onun ə, deməli, ə, may ayının ə, səhv etmirəmsə üçün də məğnum jurnalist Elmar Hüseynovun qəbir üstündəki çıxışına görə həbs olunduğu bildirilir. Təbii ki, orada çıxış edib, səhv çıxış edib, amma bizdə olan məlumata görə Orxan ə, Baxışlı ə, bir müddət bundan öncə ə, Gənc Fəyal Fatımə xanım yoldan ilə bircə keçirdiyi diktat ortamda aksiyasının iştirak etdiyinə görə həbs olunub və bir növ hakimiyyət ondan bu aksiyanın iştirakindəki qısasını alır. İndi olabilər ki, burada başqa fikirlər də ola bilər, başqa e, mövqələr də ola bilər. Mən sadəcə məndə olan məlumatı və öz fikirlərimi dedim. Məhz buna görə də onu, belə deyək ki, e, küllü miqdadın narkotika iqtihamına, e, Cinayət Məcəlisinin 234.4-cü maddəsinə deməli, iqtiham edirlər və təbii ki, bir ay bundan öncə e, izibatı həvç çarası almış, ki kifayət qədər polisin nəzarəti altında olan, ictimai gündəmdə olan bir şəxsdir. E, narkotika daşıması və narkotik də əisfaləsi e, e, olması çox gülünc bir məqamdır. Yəni bu bir bir ştirək kimi mən bunu demək istəyirəm. Və həm də Olxan qarşı olan, deməli o e, itamı biz saxta qondarma hesab etdik. Eyni e, zamanda e, Səid Mərfəzulla bəy bilirsiniz ki, e, Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəal üzvüdür, e, dializ xəstəsidir. Onun da deməli həbsində indi bizim aldığımız məlumata görə eyni maddə narkotika iqtixam irəli sürülüb və haqqında həbsikotik imkan tərməsiyyə istərərək deməli, hər iki şəhz Küləxanda yerləşən bir sarı Bakı isimlə təşkiləsində göndərilir. Və xüsusən Seyit hə? sey bəyin vəzib daha ağırdır. İstilə olan məlumat edir ki, o da 4 nöqtədir. 4 3 belə külün də var. Və e, bayaq dediyimiz kimi, e, deməli Seyid Mirzə ilə çox e, ağırdır. O e, dializ xəstəsidir. Onun belə deyək ki e, vaxtaşırı olaraq e, deməli e, o dializə keçməlidir. Bəli, fə, yana, və bəli, o keçmə tədviddə hətta mən o 3 dəfə keçməlidim. Məlumatım o, üç gündən bir xəstə olsun. 2 dəfə. Və, fə, və hə. o keçməzə tədviddə bir də yəni təhlükəsi var bizsiz ki, yəni dializ xəstəliyi çox ağır bir xəstəlikdir və o vaxtdaşı olaraq bu müalicədən keçməlidir və urməyən dializləri qəbul etməlidir. Amma günün hakimiyyət nə qədər qəddarlaşıb, nə qədər amansızlaşıb ki, səhhətində ciddi problemlər olan şəxsi də E, siyasi mövqə ilə, baxışlarına, fikirlərinə görə e, absurd qondorma idhamla həbs edir və ona fantastik cəza yəni, e, tədbir etməyi e, düşünür. Bəyaları burada deyirli yerlə, kimsə dedi yəni bu, bu hər iki maddə e, küllü miqdala narkotikalarını istifadə və bunun deməli e, e, cəzası çoxdur. Səhv etməsə, 5-dən 12-də qədə Və e, bizim praktikamızda siyasi məhdusların e, deməli, verilən bu maddənin e, Hervalında verilən cəzada biz həmşə görürük ki, cəzalar alıtı edilən ifadə deməli, Yen, mən təhbiq olunur. Mənim maddəmdir. Deməli, hilal-verik doğma maddəsidir. Əhsəl-Nuzadənin və hə, digər hə, deməli, hə, siyasi məhzuların hə, dağlı hə, hə, maddəsidir. Yəni, hə, biz bu məsələləri müzakir edəcəyik. Təbii ki, siyasi məhzular müdafiə mərkəz bu həbsləri kisləyirik bir mənalı şəkildə və hesab edirik ki, bu həbslərl ölkədə aparılan repressiyanın təqib və təziqlərin davamıdır. Biz bu, deməli, həbslərin durdurulmasını tələb edirik. Eyni zamanda həbsdə olan bütün siyasi məhbusların qeyri-şərt azadlığa buraxılmasını tələb edirik. Bizim digər müzakirəciliyimiz məsələ bu ayalar qeyd olunudur. Siyasi məhbusların səhhətində olan problemlərlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, hal-hazırda həbsdə olan siyasi məhbuslarımızdan bir xeyl adam var ki, səhhətində çox ciddi problemlər var. Artıq 2 aydan çoxdur ki, jurnalist Əfqan Sadıqovun səhdi çox kritik vəziyyətlədir. Və Təəssüf ki, dəfnilərlə mürasit edilməsindən baxmayaraq, bizim başladığımız siyasi məhbusları mühendə edin kampaniyasının yerli və beynəlxalq səviyyədə verdiyi əksisada çox olan tələblərə, onun özünün və yaxınlarının mürasitindən baxmayaraq, Əfqan Sadıqovunun dan Sadıqovun müalicəsinə imkan verdil. Yəni onu belə deyək ki, müalicə müəssisətinə aparıb müalicə etmə imkan verdilər. Əksinə onun həbsdən çıxmasına deməli çox saylı günlər qalıb. Ə, ə, bugün Məndola məlumatı 11 gün qalma, yəni 22-si o azadlığa çıxır, 11 gün qalmasına baxlayaraq, o bu günləri hal-acırda bizim topantımız gedən saatlarda ə, Məndola məlumatı görə Cəllabat rayon məhkəməsindən məhkəm önlə çıxarılır və ona qarşı ə, ə, rayonun əvvəlki icra başçı tərəfindən irəli sürülmüş xüsusik tam qədasında növbət cinayə, cinayət işi və onun, belə deyək ki, həbsdən buraxmaq istəmirlər. Və sonuncu məhkəməsində onun durumu o qədər kritik olub ki, hətta hakim özü onun səhətini nəzərə alaraq məhkəməni təxirə salıb. Siz fikir verirsiniz, yəni, bu vəziyyətdə belə insanların cəzalandırmaq, onları həbsdən buraxmamaq kimi bir tendensiyə davam etməkdədir. Digər siyasi məhduslarla bağlı, ömürlük həbsə məhkub olunmuş, Elçin Ərmxsalan olunan çox ciddi problemlər var, verirsiniz. Və artıq o adam e, 23 ildən çoxdur məndə olan məlumata görə. Səhət 1995-ci ildə amın hasırdan sonra həbs olunub, bu adam e, həbsdədir və tək onun yox. Uzun müddətdə bu qədər həbsdə olan insanların səhvində patlərinin yaranması çox labirdir və üstə gəlir Azərbaycan həbsxanlarında. Hələ o insanlar çox böyük deyək ki, hünər sahibidirlər ki, bədən sağlam ruh sahibidirlər ki, bu müddətdə öz varlıqlarını, mövzularını qurub, saxlaya bilidirlər. Eyni zamanda həbsdə olan digərlərdən biz bunu ikisəm və demişik, amma bir daha uğurlanmaq istəyirik. Nardaran məxsuslarından Şamil Əbləliyev bilirsiniz ki, bədəndə neçə vaxtı güldə yarısı gəzdirir, cabbar-cabbarlıq, hazırda bir xəstəsi olan Ərvəfəd Büniyyatov ə, və eyni zamanda ə, iki ildən çoxdur ki, ə, yenə müalicə olma bilməyən, amma səhərdində ciddi problemlər olan İslam Partiyasının ə, deməli, ə, üzvü, ə, Ruhullah Ağunçadə və adlarını çəkmədiyim digər ə, ə, deməli, siyasi məhvuslar var ki, Gözəl bayramlıdır, Əfqan muhtarlıdır və başqa bizim həbsiz olan siyasə məxuslarımız ki, onlar səhətlərində olan problemlərdən ciddi ərzət çəkirlər. Amma çox təəssülar olsun ki, hakimiyyət onları müalicə məsələsinə köçülüb, onların müalicə olmasına imkan və şərait yaratmır. Təbii ki, bütün bunların hamısı ancaq ona xidmət edir ki, Azərbaycanda haqqı, hüququnu qoruyan, Azaf söz deyən, fərqli düşünən insanlara qarşı bir diskriminasiya var, bir amansız rəftar var, bir qısasçılıq var ki, bu günləri biz həm də həbsdə olan siyasi məxfulan səhmdə olan problemlərlə bağlı məsələ biz bunu görürük, eyni zamanda repressiyadan bağlı məsələdə görürük bunu. Sonuncu məsələ bizim baylar verilədim işçənizlərlə bağlı məsələdir. Bilirsiniz ki, bu hakimiyyət ə, insanları ictimai siyasi fəaliyyətindən baxarına görə təkcə şərdilə təhsis etmək işini bitirmiş hesab etmir. Onların Həbsxanalarda bu və digər formada ə, ə, aşağılanmasına, təzliqlərə məruz qalmasına, işkəncələrə məruz qalmasına da deməli, ə, ə, rəvac verir və bu istiqamətlə işini Bilirsiniz ki, artıq neçənci dəfədir ki, Nardaran məxuslarına olan Müsəlman Birlik Hərəkatının fəal üzvü Abbas Hüseyin Qobusdan Qapalı Həbsxanasında işkəncələrə məruz qarır. Və bizim aldığımız məlumata görə günəndə bu işgəncələr davam edib. Təsəvvür deyirsiniz ki, bu insanı qolları bağlı şəkildə yəni, döyüblər, inciriblər və bundan əvvəlki vaxtda bunu çarmıxa çəkmişdilər. Bilirsiniz, insanları, məhbusları xüsusən, cəmiyyətdən tərcid olunmuş, qapalı yedə saxlanılan məhbusları çarmıxa çəkib onları işgəncə vermək, Bu, 16, 17-ci, 18-ci əsrlərdə olmuş bir hadisələrdir ki, bu günlər Azərbaycan hakimiyyət çox təsir ki, bizim həbsdə olan siyasi məhzuslarımıza qarşı bu deyək ki, hərəkətləri, bu vandalizmi tətbiq edir. Mən yenə deyirəm ki, ona görə tətbiq edir ki, insanları qoxutsun, insanları mübarizə çəkil edirsin, amma belə deyək ki, artıq bu əks efektidir, bu mərəng efektidir və insanlar öz mübarizələrini davam etdirirlər. Burada Abbas Hüseyinin anası iştirak edir. Yəqim fikirləri bildirəcək, qorxan baxışından nasıl işlək edir, digər siyasi məhbus ailələr işlək edir və bizim ictimai-siyasi fəallarımız, ziyallarımız işlək edir, mətbuat işlək edir. Mən hesab edəm ki, ə, bir maraqlı və ə, vacibli bir müzakirəmiz alınacaq və sonunda onu da mən qeyirləmək. Məsələn, yəqim, özü məlumat verəb, ə, Abbas Hüseyinə işkəncə verən şəxslər onun ölümlə təhdid edirlər və onun kanardan müdafiə olmamasını tələb edirlər amma biz bunu təbii ki davam etdirəcəyik və sonuncu deməli Sahil Zayevlə bağlı mən bir də məsləh edirəm Sahil Zayev artıq burada iştirak edir. Sahil Zayev bilirsiniz ki, səhmdə ciddi fəal olan şəxslərdən biridir. Eyni zamanda o təzyiqlərə və işgənçələrə məruz qalmış şəxslərdən biridir. O Milli Şuranın deməli mitinlərinə çalis etdiyi arqumentdən sonra ona bu təzyiqlər başlayıb və hal-hazırda məndə olan o Tubzon, tubzon deyəndən gerək köçürülüb. Bilirsiniz ki, bu yerin özü çox müəmmalı və çox ağır bir yerdir. Onun da tariqlə bağlı biz narahatıq və anasını dəvət edəmişik sahibərin. Ümid edirəm ki, o bizə son məlumatları edəcək və sizlər də görüşəcək. Bu həbslər repressiyadır, insanlara cəmiyyətə qorxutmağa xirmət edir, amma cəmiyyət qorxan deyil, yaxın tarixə baxsınlar, heç bir qorxu, heç bir zorakalıq, xalqın azabılıq və demokratiyonu apardığı mübarizəmiz ustura bilməyik və dayandıra bilməy